Nova York, Jamaica o Egipte. Avui els alumnes de l'Òmnia de Solsona, de la unitat d'escolarització compartida a la Frau, s'unien amb algun destí llunyà arreu del món. Avui no hi ha ciutat impossible, només cal buscar informació i fer una entrada al seu blog. A Nova York, perquè és un lloc que més m'agrada. Anar a la platja, i si també hi hagués algun estadi. La UEC, és a dir, la Unitat d'Escolarització Compartida, és un recurs per nois i noies de l'ESO amb necessitats educatives especials per la seva inadaptació a l'escola convencional. A la UEC treballen hàbits, comportaments, dinàmiques de grup i a més tenen l'opció d'aconseguir l'ESO. Bé, bueno, són nois que, que no els agrada estudiar, que en els seus centres no, no estudiaven, tenien problemes de comportament, tenien bastant retard d'aprenentatge i llavors des dels centres es decideix que, que és millor que vaguin a la UAC perquè la UAC es realitza un, un aprenentatge més, més pràctic. No tant d'estar a la taula, amb els colzes a la taula i sis hores seguides, sinó que és més dinàmic i pel seu perfil Uh, els hi va millor. La UEC no disposa de recursos suficients per oferir formació digital als seus alumnes, així que cada setmana, vénen a l'Òmnia 14 joves en dos torns diferents. Es treballen competències digitals alhora que s'ensenyen continguts propis de l'educació secundària. Doncs El que fem bàsicament és a través d'una plataforma Moodle Uh, treballem una mica els continguts bàsics curriculars, el que seria el català, les matemàtiques, llavors l'educadora els hi exercicis per fer, ells entren a la plataforma i treballen sobre aquests continguts. A part d'això el que intentem també és que adquireixin competències bàsiques en el que són el processador de textos i recerca per internet. Del point office, d'internet, que fem pàgines de blogs i això, i també fem com video, muntem vídeos amb el Movimaker. M'agrada fer treballs per l'escola, per la web, i he sabut com, com es feia un vídeo i com es feia una memòria. He après a anar a, a, a pàgines com a blogs, a buscar informació a Wikipedia, enciclopèdia, fer servir al traductor, el diccionari en català. A mi m'agrada fer informàtica perquè sé més o menys coses i, i el que no m'agrada són cos, coses difícils. I és que malgrat el seu domini d'internet i les xarxes socials, els seus educadors i la dinamitzadora de l'Òmnia van detectar més dificultats en l'ús d'eines ofimàtiques perquè sí que és veritat que ells són molt hàbils, fent renaçaquet per a internet, o utilitzant els jocs o el Facebook, però a l'hora de la veritat quan han de fer un treball, potser aquestes coses bàsiques de fer un títol, de sobrenya, que tot tingues una coherència, doncs els hi falta una miqueta, que sàpiguen que hi poden fer altres coses que no només serveix l'ordinador per connectar-se al Facebook i jugar a jocs i... sinó que és una eina per a ells, perquè es puguin desenvolupar i puguin puguin Trovar coses que els interessin i que aprenguin. A banda del treball amb la UEC, l'Òmnia de Solsona també ofereix tallers i formació a altres col·lectius i entitats de la ciutat. Amb AmiSol, un centre per persones amb discapacitat, treballa en activitats de relació i comprensió. O amb la gent gran de l'Ajuntament, amb els que fan iniciació i imatge digital. Un contacte amb el teixit associatiu de la ciutat que consideren imprescindible. Sí, evidentment, si no hi hagués el punt que pogués oferir totes aquestes activitats, doncs, doncs, bueno, ells superdrien no? el col·lectiu de l'Emissol, sí que la seva entitat potser tenen un o dos ordinadors, però eh, d'aquesta forma en poden gaudir uns quants, ara mateix, doncs, són com uns vinusuaris que venen i si no, no tindrien l'oportunitat de fer tot això, sí, és molt important.